Moi! Juha. Moi! Moi! Saat varmaan menossa verkelle. Joo, toimistolle aina välille. Joo, mitäs tänään ohjelmassa? Tänään vähän konseptuaidaan tulevia Maker-koulutuksia, pidetään yhteyttä KV-kumppaneihin ja liittyen äh, esimerkiksi meidän nyt julkaistaviin videoihin. Hmm. Kuulostaa hmm. aika kiireiseltä. Ihan siisti, hmm. mutta kiireistä. Hmm. Moi No, hauska sattuma. No, Onko kiireinen päivä tulossa? Noi iina sen jo on. Tässä on pari ottaa tuossa sähköpostissa. ja pitäisi päivitellä ja sitten siellä ohjausryhmäkin lähtee illalla. No, koska se ehtii pelaamaan kotona. <laughs> Moi Suvi. Moikka. Miten verkellä on mennyt tänä vuonna? Äh, ihan tosi kivasti on mennyt, että ollaan ehditty jo pari julkaisua julkaista ja tehdä kyselyä ja videoita ja, ja ollaan koulutettukin muutama tuhat työntekijää. Hmm. Sä oot toiminnanjohtajana täällä, niin millaista verkossa töissä? Äh, no mikäs, tässä tosi kivaa tehdä merkityksellistä työtä ja, ja huippuporukan kanssa tehdä töitä, niin tosi kivaahan tää on. Hmm. Moi! Moikka! Veera, mä haluaisin vähän tietää, että mistä kanavista verkeä voi seurata. No kannattaa ottaa seurantaa kaikki noin meidän somekanavat, eli Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram. Okei. Okay. Onko se jotain muuta kautta, mitä voisi saada tietoa Verken toiminnasta? No kannattaa tuota tilaa myös meidän uutiskirjeemme. lähetän sen joka kuukausi ja sitten tuolla meidän blogissa on hmm. aika paljon asiaa myös. Hmm. on Mimmi, sä oot kerrankin toimistolla. Hmm. Missä sä oot ollut viimeksi ja mitä tekemässä? Aamu olin työpajayhdistyksellä ja me mietittiin heidän sosiaalisen median viestintää että miten sitä voisi vielä parantaa, vaikka se hyvää onkin. Kuinka paljon vuoden aikana tulee reissattua? Mm, me reissataan Markuksen vuodessa semmoinen about 110 päivää tätä Suomea ristiin rastiin. Kokko kokko. Ko. Moikka! Me sai uuden videon valmiiksi, tuu tsekka. Joo, mä tuun on, on tässä parhaillaan meidän... Tehdään hankkeessa tehdään tämmösiä hyväkäytäntövideoita, kolmen minuutin Pätkiä tässä on nyt uusin valmistumassa Werneri Kasnakkila podcasti, mutta sen lisäksi tehdään paljon muutakin videoita. Ehkä maailman historian paras videosarja on, mitä nuorisotyöntekijän pitäisi tietää. Mikä on Moi Saa teet näitä julkaisuja, tutkimustyötä ja Verkellä. Mikä on teidän uusi julkaisu? Meidän uusi on tää viime... Helmikuussa tullut digitalisaatio- ja nuorisotyö, ja tehtiin yhdessä virolaisten kanssa. No kuinka paljon julkaisuja tulee vuodessa? No yleensä semmoinen pari, pari kappaletta vuodessa pistetään tulemaan. Ne on tekemistä riittä, kyllä. Tämä on Verke Suomi.